الرحمٰن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں نئی امت مسلمہ کے تزکیہ نفس اور اس سے متعلق اسپیشلی شریعت میں ایسے احکامات جو بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ بھائی یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا پوری پالیسیز اینڈ پروسیجرس وہ کیں جس کا اسپیشلی آپ پڑھ چکے کہ کیا کیا طریقے تھے اور اب ہم سوشل سٹڈیز میں احکامات خاص طور پر کس طرح سے خدمت کرنی ہے نکاح ازدواجی تعلق کیسے ہونا ہے اور طلاق کے کیس میں کیا چل رہا ہے تو یہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور اب تک آپ پڑھ چکے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ طلاق کے کیس میں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے یہ بتا دیا تھا اور یہ حلالہ کی جو ایک لعنت ہمارے یہاں ہم بنی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات آگے اب اس میں یہ بھی بتا دیا کہ میاں بیوی میں علیحدگی کا ایک طے ہوا اور ایک تب بھی ایک ایک ججمنٹ پیریڈ اس کو رکھ دیا تین مہینے کے لیے کہ وہ گزر گیا خاتون چلی گئیں پھر بھی بعد میں تعلق صحیح بن جائے تو تب بھی وہ واپس طلاق کر سکتی ہیں اور کسی کو ان سے روکنا نہیں چاہیے جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں انہیں ان کے پیرنٹس یا جو بھی ہیں تاکہ یہ اس لیے کہ ان کے ظاہر ہے بچے ہوں گے دونوں کے اور اس وقت دکھ ہوا ہوگا بعد میں نے تو یہ اس کی اجازت دے دی گئی لیکن یہ لمٹ کر دی کہ بھی یہ تم تیسری مرتبہ نہیں پھر طلاق دے سکتے اور دو گے تو پھر ختم ہمیشہ کے لیے ہاں پھر اتفاق سے وہ خاتون پھر کبھی چاہیں شادی کر رہی ہوں کسی اور سے اور پھر اتفاق سے وہاں کہیں علیحدگی ہو تو تب چلو پھر جائز ہوگا دوبارہ وہ پہلے والے شوہر سے تعلق بن سکتا تو یہ کی لمٹ رکھ دیں ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کے سازش سے کرنا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تھا تو اب کچھ اس سے کچھ فائنینشیل میٹرز میں ایک بچوں کا دودھ پلانا یہ ایک آیا کہ طلاق کے کیس میں ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم والدات اول اولادا ہنا حو لینی کام لمن لیمن ارادا بلمع فَإِنْ أَرَادَ فِسَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْدِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا عَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص اور طلاق کے بعد بھی مائیں ان لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں گی اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور یعنی مخلص شرفا کا طریقہ کار کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے گا نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچا جائے پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی سبب سے اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث بھی ہیں پھر اگر دونوں بامی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بچے کی ماں سے جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے وہ دستور یعنی مخلص شرفا کا طریقہ کار کے مطابق اسے دے دو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے یہ یاد رکھنا تو یہ کیا کہتے علیحدگی ہو گئی اب پیریڈ بھی گزر گیا لیکن اب یہ پتہ چل گیا کہ خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے یا یہ بھی پہلے ہی کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے کہ بچہ پیدا بھی ہو گیا ہو تو اس پہ اب بچے کا دودھ کا چلنا ہے تو اگر میاں بیوی جو تھے اب طلاق ہو گئی ہے اور اب یہ خاتون پھر بھی تیار ہیں کہ میں بچے کو میں دودھ پلاؤں گی میں رکھوں گی تو اس میں دونوں میاں بیوی جو پرانے میاں بیوی تھے اب آپس میں جو ماں باپ آپ کہہ لیں وہ ایگری کر سکتے ہیں آپس میں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لمٹ رکھ دی کہ چلو دو سال تک کی پھر رسپانسبلٹی دو نے اس سے زیادہ پھر مناسب نہیں ہوگا ان پہ تو اگر خاتون دینے چاہ رہی ہے تو ان کی مرضی ان کی عنایت ہے لیکن یہ لازمی کر لی ہے کہ بھی اگر ایک طرح کے بعد بھی وہ ماں جو ہے وہ بچے کی خدمت کر رہی ہے دودھ پلا رہی ہے اس کو تو تب تک اس کی کھانے کپڑے کی جو پیمنٹ ہے وہ اس کا باپ جو ہے وہ دیتا رہے گا یعنی بچے کا باپ جو ہے جو اس کا پرانا شوہر تھا خاتون کا وہ دے گا اور اگر بیچ میں وہ کہوں کینسل بھی کرنا ہے کہ دودھ چھوڑانا بھی ہے تو کوئی عرض نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیولوجی کے قانون کے مطابق کہ جو جو ہونا چاہیے جس ٹائم تک ہونا چاہیے بچے کا یا آج کل تو خیر اس طرح کا دودھ بھی خاتون پلوا دیتی ہیں کہ جو گائے کے ہوں تو ٹھیک ہے دیٹس اوکے okay اگر اس میں کوئی جسم میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا بچے کو تو دیٹس اوکے okay اور اگر کسی دوسری خاتون سے کوئی کروانا چاہ رہے ہیں دودھ پلانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کوئی عرض لیکن اس کے لیے بھی پھر جو باپ ہے وہ اپنے بچے کے ایکسپینسز وہ پے کرے گا یہاں تک کر دیا تو آپ خود سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رسپانسبلٹی رکھی ہے جو بھی باپ ہے اس میں فائنینشلی اچھا پھر ایک کیسے بھی ہے بیوہ خاتون کی عدت کہ خاتون اس کے شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت بھی تو چاہیے کے اب اس کی تفصیل پر میں عرض کروں گا کہ اس میں کیا کیا لازمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و الزینہ یتوفون ممکن و یز رون ازوا جن ازوا جئیں یت ربسنا بے انفسنہ ارباطا اشریوں و عشرن فیضا بلغنا اجلا فلا جناح علیہ کم فعلنا فی انفس نہ بالمعروفی و اللہ ویما خبیر اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو چار مہینے دس دن انتظار کر رہے پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور یعنی مخلص شرفا کے کا طریقہ کار کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے یہ یاد رکھنا یعنی اب یہ ہے کہ دیکھیے یہ عدت ہے کیا ایک جو ججمنٹ پیریڈ طلاق کے کیس میں تو یہ تقریباً تین مہینے تک کا پیریڈ کہ جب تین مرتبہ ان کا پیریڈ جو ہے گزر جائے وہ ہوتا ہے تقریباً تین مہینے کے آس پاس کا یہ ہوتا ہے تو ظاہر طلاق دینی ہے تب تو پورا پلاننگ کے ساتھ ہو عقل کے ساتھ ہو سوچ کے ہو لیکن فوت ہونے کا تو کوئی پلان نہیں ہے نا وہ تو کبھی بھی آدمی فوت ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رکھ کہ چار مہینے دس دن تک اب یہ چار مہینے دس دن میں وہ کرے گی کیا یہ اس کا یہ جواب ہے ان اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بچہ ہے اگر اس کے پیٹ میں ہو خاتون کے تو وہ پتہ چل جائے کہ جی یہ اس کے والد اس بچے کے کون کہ وہ ان کے شوہر کا کنفرم ہو جائے کہ ٹھیک ہے جناب یہ انہی کا بچہ ہے تاکہ اسی سے پھر وہ بچے کی لائف جو ہے وہ صحیح طرح سے پوری ہو جائے مقصد صرف یہ انہیں دوران یہ نہ کہ جناب ابھی طلاق ہوئی تو جناب اگلے دن ہی اٹھ کے تو خاتون دوسری شادی کر لیں یا اگر شوہر فوت ہو جائے تو دو دن میں ہی طلاق تو خیر کیا ہونی تھی کہ وہ تو ہو گئے فوت تو وہ فوراً نکاح نہ کریں اتنا چار مہینے تک تو انتظار کر لو بس اس کے بعد پھر کرنا نکاح تو پھر آگے یہ بھی فرمایا ولا جناح علیہ کم فیما فی أردتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرًا إلا أن تقولوا قولًا معروفًا ولا تعزف تاضم اقدتا نکاحتاً نکاحی حتہ یبل غل کتاب اجلا و لموں ان اللہ ما فی انفسکم فہ ضروح ان اللہ غفور حلیم اور تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو تمہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گے نہیں سو کرو لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا ہاں دستور یعنی مخلص لوگوں کے طریقے سے کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہیں اور نکاح کی گرہ اس وقت تک نہ باندھو جب تک قانون اپنی مدت یعنی اپنی چار ماہ دس دن تک پوری نہ کر لے اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس لیے کہ اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے بڑا بردوار یعنی اب یہ ایک لیمٹ خاتون پہ یہ کر لی کہ چور فوت ہوا ہے تو چار مہینے دس دن تک بھی کوئی ایسا تعلق نہ ہو نہ وہ خاتون کا ہو اور نہ کسی اور مرد کا ہو کہ وہ اب خاتون کو جناب پیغام بھیج دے کہ جی آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے میں نے تو یہ نہ کرو کہ بھی یہ چار مہینے دس دن تک کچھ ایسی نہ کرو اس کے بعد یہ یہ تو لازمی ہے کہ تم تو کرو گے چاہیے عربوں میں یہ ان کے کلچر میں تھا کہ وہ تو ایک خاتون جیسے بیوہ ہوتی تھی فوراً دس آپشنز آ جاتی ہوتی تھیں کہ وہ کر لیں اب انفارچونیٹلی کہ انڈین کلچر میں اس کا بالکل الٹا ہے کہ وہ خاتون بیچاری پوری عمر تک ان کو کوئی نکاح نہیں ملتا تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بیماری ہے ہمارے ورنہ دین میں پوری اجازت ہے کہ وہ جب بھی اس کے بعد چار مہینے دس دن تک نہ کریں اس کے بعد جب چاہے وہ شادی کر سکتی ہیں نو پرابلم بس اتنا کنفرم ہو گیا کہ جو بچہ پیدا ہوا تو یہ پہلے شوہر کا تھا تو یہ آ جائے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر طلاق بھی ہو گئی تین مہینے پورے ہو گئے اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں لیکن عدت کے دوران کوئی اشارے کے نائع میں جو ہے وہ اگر کوئی میسج پہنچانا ہے تو کر لو لیکن کوئی باقاعدہ اگریمنٹ کی معاملہ نہیں ہونا چاہیے یعنی اس میں ہوتا ہے کہ مثلا ایک صاحب جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں ایک بیوہ خاتون سے تو ٹھیک ہے ان کی کسی دوست کو جناب کوئی خاتون ہے ان کو کیا کہ بھائی اگر آپ کوئی اشارے کے نائز ہے پہنچ جائے کہ جی یہ صاحب انٹرسٹڈ ہے تو خاتون ٹھیک ہے چار مہینے دس دن گزر گئے تو پھر اگلی سوچے فیصلہ کرے کرے یا نہ کرے اگلی کا اپنا ذوق ہے تو وہ کر سکتی ہے اور لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ اس میں اس پیریڈ کے دوران کوئی ایگریمنٹ نہ کرے یہ حکم لگا دی اور یہ بھی رخصتی سے پہلے طلاق کا قانون یہ بھی بتا فرما دی کہ ابھی عدت کا پیریڈ ہے تو اس میں کہہ احکامات ہیں لاجنا علیکم امت القت النساء ما لم ہنّا او تفریدو الہ فریدہ و متی و متی ہن عللموسی قدر روح و عللم قدر رحم اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق تو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا یعنی رخصتی نہیں ہوئی یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو مہر ویڈنگ گفٹ کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں مگر یہ تو لازماً ہونا چاہیے کہ دستور یعنی شرفاء کے طریقے کے مطابق کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں یعنی یہ تب ہے کہ ایک نکاح تو ہو گیا خاتون سے ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس دوران اطلاق کا معاملہ چل گیا تو فرمایا کہ جناب اس میں جو آپ کا ایک مہر جو ویڈنگ گفٹ یہ ایک ٹوکن کے طور پر ہوتا ہے کہ مرد یہ یہ طے کرے کہ جناب میں نے پوری زندگی آپ کی خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے ایک ٹوکن کے طور پر شادی کے وقت ہی جو رقم دی جاتی ہے تو یہ اس میں یہ بتا دیا کہ جناب ابھی تو جناب بات چیت ہی چلی رہی تھی نکاح کی ابھی مہر آپ نے نہیں دیا تھا تو اب دیں اگر طلاق کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کو ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور اس وقت بھی طلاق ہو گئی تو تب بھی سمان زندگی ضروری نہیں دو اور یہ ٹھیک ہے کہ کتنی رقم دیں تو یہ بندے کے لحاظ سے کہ اگر امیر آدمی ہے تو اس کی زیادہ رقم اور اگر غریب آدمی ہے تو اس کا ان کے لحاظ سے یہ ہو گیا احکمات و تلق تم ہنہ من قبل ان تمسو ہنا وقت فرتم لہنا فریدتاً فنسف و ماں اللہ ان طاف او یا فو الزی ہی اقدنکاح معقربول تقوا ولا تنصول فتلا بینکم ان اللہ حبما یا ملونہ اور اگر تم نے اگر طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نس انہیں دینا ہوگا اللہ یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا یعنی مثلا لڑکی کے والدین ہیں اور یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور اپنے درمیان کے فضیلت نہ بھولو بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کا جو تم کر رہے ہو تو یہ بھی بتا دیا انہیں کہ اگر جی یہ رخصتی نہیں ہوئی تو اب یہ طلاق کا پروسیس چل پڑا ہے تو اب جو مہر ہے اس کا تم نے نصف حصہ تو تم نے پے کر لے یہ کر دو اور کچھ نہ کچھ اور بینیفٹس بھی دے دو باقی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ پینفٹس دے دو تو اب یہ آپشنس اس خاتون کے لیے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی کہ لڑکی کے لیے کہ وہ چاہیں تو وہ یہ چھوڑ دے کہ نہیں جناب یہ ہاف بھی میں نہیں لوں گی کیونکہ اگر خاتون یہ چاہ رہی ہے نا انہیں شادی کرنا چاہ رہی ٹھیک ہے دیٹس اوکے تو وہ چاہے تو چھوڑ سکتی ہے اور اسی طرح یہ بھی بتایا گا مرد کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہ پھر بھی پورا ٹوکن دے دے جو جتنا گھرا جن کے ہاتھ میں جو مہر کی طے ہوا تھا تو بھی وہ دے دو اگر اس کے لیے زیادہ اچھا ہے ورنہ منیمم تو ضرور ہاف تو ضرور دو تو یہ لازمی صورت میں کر دے گی اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور خاتون دونوں کے لیے کس طرح کے بینیفٹس اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں باقی اگلے لیکچرز میں اسے اور کنٹینیو کرتے ہیں آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے اور ان سوالات کو ضرور ای میل کریں تاکہ اس میں میں پھر جواب ضرور دے سکوں اوکے okay. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ